السلام عليكم كيفكم الغزالات ديالي نتمنى يا ربي تلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا رب مهم اليوم جيت عندكم نقول بان العادات والتقاليد المغربيه فسواء الحناء او العرس كتختلف بزاف وهنايا ها معايا في مقتطفات هنايا كنرحب في دارنا هنايا كانت الحنه الاخت ديالي الصغيره اللي كان حفل بسيط جدا وما كانوش فيه حضور بزاف كنا غيح نايا ونايا كنرحب رح حبيكم وكننا نهدر معاكم كان الصوت ناقص جدا في هاد الفيديو داك شي على الشيء انني نسحبو ويكون الصوت واضح هنا كان لكم انا رني الفوق والموسيقى كانت مجهدة بزاف لبست هاد القفاطن اللي هو مورد غالب عليه اللون البرتقالي عادات والتقاليد في الحناء المغربية كتختلف وهنايا مقتطفات من الحناء المغربية في المدينة وفي البادية وخليكم معي مع هاد المقتطفات دائما كيكون كي العرس المغربي كيبدأ كي بالحناء المغربية اللي كتكون نقش اللي هو رائع كنفتخر وكنعتزو به هنا كان الصوت صاخب جدا داكشي علاش اضطريت اني نطلع الفوق هدا هو البيت اللي تزاديت وتربيت فيه شاركت معكم بعض المقتطفات اللي هي قليلة تمنيت دعم رك... اني نكون صورت كل شيء ولكن راك تعرفوا ملي كيكون كيكونوا حضور وناس معروضين كتطري انك في بزاف ديال المقاطع وهنا طاولة ديالنا دي الغداء اللي كانت بسيطة بعضياتنا اللي هو الدجاج محمر وهذه سفة المدفونة سفة المدفونة باللوز والمكسارات والقرفة وسكر كلاصي هدي التحضير ديالي أنا إن شاء الله يا رب نشاركها معكم فيديوهات قادمة إن شاء الله مأكولات المغربية غنية على التعريف وهذا تمر معمر تمر معمر الدفوع المغربي اللي شديت بعض المقتطفات منه والورد الطبيعي اللي دائماً كيكون على الطاولات المغربية هنايا كانت موسيقى ساخبة والحلوة المغربية والتمر معمر والحليب هكا كتكون طاولة الحنة الحنة المغربية اللي كل واحد عنده تقاليد وعادات كنحطو البيض وكنحطو السكر أوراق الحنة ذلك تعبير على الفرح تقاليد هما ديالنا هما هادو هدي دب هنا هي المغربية في المدينة وكل منطقة من مناطق المغرب كتختار العادات والتقاليد دي هنايا يوم اللي هو اخر هنايا يوم اللي هو اخر مشينا فيه للباديه عند واحد الناس ديالنا من العائله وكان يوم اللي رائع وسبحانك يا جليل ربع سنين ما كنتش طحت في هذا المنطقه حتى حتى لهذا اليوم هذا كان واحد الامطار الخير اللي هي غزيره بزاف وواحد البرد داز نهار غزال بزاف وخساره الصراحه كان الجو قاهر ما تمكنتش انني نصور كل شيء كنت باغي نهودكم اللي ال الواد ولا كي واحد الجهه العين الفوق كاينه واحد العين الابار ديالهم الزيتون اعشاب داك الاعشاب اللي كنستعملوهم حنايا بحال الزعتر وفليو ومشاشترو كتندار في الحرشه بزاف د الحويجات اللي كنت باغي نصور تعل جو خلني ماقدرتش كانت الطريق مقطوعة وزائد أن الطريق باش ت... بشسلكنا زع ما كانت نهار اللي هو صعب جدا ولكن غزال <تصفيق> ده نهار ولا أروع هنا كنا لكم التضاريس وكان نقول لكم شوفوا المناظر خسارة صراحة الجو خني ما كناش كون صاريتكم بلاص بلاصة غزال أجواء هنا كنشوفو الطريق صعيبة جدا شوفو الطريق كيفاش دايره يعني باش تمشي فيها الطوموبيل واحد دوزنا مغامرة هنا كنقولكم شوفو التضاريس دوزنا نهار لي هو غزال لازو يومين الحناد البادية أو المدينة زعما دامت الأفراح يا صافي كنا غادي نمشيو الدفوع المغربي بحال هكا كيكون الدفوع المغربي والحنة المغربية كتكون مليئة بالتمر والحلويات والمكسرات والورود الحليب والتمر كل منطقه والعادات ديالها هنا غادي نوريكم الاستعدادات الاوليه هنايا كنا عاد كنقادوا البلاصه حتى قرص. <تصفيق> هنا انا زعما حطيت التاج فوق راسي هنا راني كنعاود لكم ولكن خساره منين نرجع للفيديوهات لقيت الصوت كله ناقص يعني ما واضحش الصوت ومع عارفين يعني كاينين الوداد الصغار والموسيقى و الموسيقى ممنوعه في الفيديوهات يعني بعض انواع الموسيقى ممنوعه داكشي علاش اضطريت انني نحذف ل... نحذف الصوت هنا كنوريكم الجلسه ديال الحناء وهنايا وصلنا نهايه الفيديو كنقول لكم شكرا بزاف بزاف بزاف, بزاف على المشاهده وكنتمنى هاد المقتطفات ديال الحنه الباديه والمدينه يعجبوكم ونكون شاركت معكم ولو القليل وما تنساوش الدعم ديالكم الدائم لايك وتعليقات واشتراكات وشكرا دمتم في رعايه الله والى اللقاء